Антоха, земля! А? Що? Доброго чудового ранку. А це Ancreening.com -E І я... я Антон, а це Толік. Ми зараз у Хорватії І сьогодні у нас важливий день Ми будемо ловити паромне переправу із Хорватії до Італії. Ми вже скупалися, помилися, все зробили, німці вже почали в своєму Вені. Ось ви бачите те місце на кемпінгу, ми провели останню ніч із нашими німецькими друзями, з їх мерседесом. Отак у них тут з комфортами класно. Тож. Ось, так що автобус номер 10 йде прямо до порту, але якщо їхати до останньої зупинки. — Ми через кілька хвилин досунемо на цю так. зупинку? — о 8.25. Ось, і будемо досліджувати шляхи потрапляння в Італію для українських автостопів. Якщо побажаєте нам удачі, щастя? — Так, мені, я не знаю, може, я начеблі кипочку Італію і мене хтось візьме, тому що, Ну, може, і так. — Так. — сьогодні такий трохи інтригуючий епізод. — Так, сонце вже Так, це неділя. І ми з рушаємо Ще раз за дриотичним. автостоп все-таки працює. Ми з Толіком спинили машину хвилини за дві-три. І тепер ось ця паня нас відвезе прямо в порт. Поздравляю! Хвала, хвала. Так, мене Ну, дуже класно. Дуже. Я вам стану при старому місті. Можете поробити О, зробити зробити зробити? Да, Вау, супер. Да, да, Ну, <g Fehler> no, то такі... Ага. А там, де... Gdzie... А самохіди ще ладують на той брод? Тут, на брод, да, ту, да. Тут, в порту? Тут, тут. То, где можемо стопу лапать, не? Да, да, так. Його броє з бродом. Оке. Заболим. Ядролінія. Це... Ядролінія, окей. Зараз 9.17. Ми з борту будемо намагатися робити машини. Я пропоную експериментувати до 11:00, години. Якщо не доходить, то мені просто... Окей, і... Ти такий вже депресивний? Та ні, я не... Та, просто, просто... так, що ну. Ту Тоді? <плес> Тут поміщаються машини взагалі. Окей, okay. я бачу, принаймні, яку карт з італійськими номерами. Тут? Ну, раз-два. Але там пусто. Так, да, ну, але вони тут. Хоч, да. мабуть, вони заїжджають. 100 євро на людину? Ні, ну, це <зв> не Тобто, я пам'ятаю, що ДЕК коштував 50 євро, але це він коштував скільки? Місця тому? Не я не знаю, скільки зараз ДЕК коштує. Та Ну, в офісі треба максимально питати. М -м -м. Просто коли вантажівки є, то не знаєш, як у них вже є квиток від компанії, якою вони везуть, у них є квиток на другу людину типу вантажівця. Ну, їм компанія дає, якої зазвичайних не має. Тобто вони вже беруть з вантажівками та матанки. Так, да, але ну, ми ж не бачили в да. жодної вантажівки, на жаль. В цьому ферту немало вантажівки. А, Так. Якщо приблизно так прокинуть, то виходить водій, які їдуть, вони, вони купують місце парковки машини і дек. А за місцем ідея? Так, да, за кожну особу. Так, то якщо вони заплатили 600 євро за 5 з машиною, це виходить 330, вони заплатили за... Ну їх п'ятеро, да? Так, да, і 270 за машину. Євро. Так, да. Не Несамовидно. А полячка показала мені 475 кун. А, ну це так і я, це. 373 євро. Ну, знижка типу тому, що раніше купуєш. Це приблизно, як, пам'ятаєш, ми дивились з місяць тому, це було 50 євро щодо. Ну не знаю, що це. Причому там на сайті там ретурн тільки 70, 7 типу євро, Ну 80 нехай євро, а прямий – 60. Що, може ретурн тоді вкарати? Люди виробні нас? Так, це вимагає, бо ми маємо влог, я не вибачив, що я не знаю, що я said that in the message about knowledge. Yeah, I did I I I gave a link. Okay, yeah. I gave a link. I gave a website. Yeah. Oh, yeah. So Anton Tolik. Yeah, yeah so yeah. <laughs> which one was this car the other one is abnormal. Was it? Oh, the... we're both abnormal. <laughs> yes. Have you ever tried the ferry thing? Um, not all the way to you're going to Italy, right? Buddy. Uh, yeah. Um you, no, you tried been, the local? I've been I'm going on a local ferry now to one of the islands. Uh -huh. Just to um yeah, do something on a Sunday. Okay. Я плачу за светилки. Ну я тоже заплачу. Но это мне просто противно до себя за что-то платить. Ну за что я стики граши иначе заплачу. Нет, я сам себе заплачу. Can we pay separately? Can we pay one ticket and one ticket separately? Pay separately. Right. Антон і Толік на паромі, Дубровній Кроаті, аварії Італія. Гідростоп у нас на цей Власне, ви чуєте оголошення про те, що паром відправляється? мабуть, хвилини 2-3 за вікуну? Могли, мови купа розеток, що хоче трошки рати. Тому що ми можемо щось зробити. Сім годин на паромі. Чи не єдиний шанс нормально попрацювати, якось проведення да, цієї інтернет інтернету, на жаль, немає, тобто ми просто нічого з час не встигне. Лаше, так. Ну, що, я думаю, в парі випаде, тобто у нас вже всі готові матеріали. Так що, за вікном вже поки що видно добре, але, я думаю, зараз цей корабель почне будіть. Я не знаю, перший раз був на кораблі, куди навіть да, почне будіть так. Ну, він як, не сильно почне будіть, просто почне хитати. <звучить> і ми тут будемо підійшли. Так що про гідростоп, що потім, якщо буде цікаво, вам розкажемо. А так головне, що годин за вісім точно зійдемо на італійській землі, пройдемо паспортний контроль і, і почнемо з'їздити, я... а далі на, на північ. А поки є можливість, можна і поспати. Можна було б, ну Сьогодні угу. е, я повернуся в відео, щоб я Ну давай. Потім я засяду монтувати. Я засяду робити те, що я. Так. Думав, в то Сербію запишемо, типу ми їдемо на парамір і згадуємо, як було в Сербії. Але там не багато писанина повинно бути. Просто я потім перебавлю. Кусками відео, і вийде крутий. Крутовий. Дева, де все справді хороший. Охітає. Так. І треба синяч, читає розбрати. Так, і наступного року я так себе То що наше чорне море зелене, так? Да? Я б зараз так і пірнув, щас таке втіло. Вік виплув. Цікаво, глибока тут. О, я думаю, дуже. Диви, як красиво. Вон там такі трошки виплув. Це ще видно Хорватія? Бачила, що воно до моря. Yes, we can't see it in Italy But we can see it Is that a problem with you now? But what is the problem Could you please explain what is the problem with the photo? What? What is the problem with the photo? Not forbidden? Ok It's 18, 18, 18 well, Wow, it's like 25 ribbons Yeah, okay, I don't need anything, I don't need to regime не встановиш штатив, мабуть, навіть його буде. Розказуй, що ми тут робимо, такі ніщебродські автостопери. Е В такій каюті. Нам росіяни подарували каюту. Uh -oh. Житали, що випадково купили чотири замість двох. <тас> типічні росіяни. Так, ні, не типічні зовсім. А, і якби сказали, ну, вам не треба, не хочете собі каюту. Вам пощастило, що ви просто говорите російською. Ми до них зранку підходили. Питали про те, як заїжджають машини там, скільки це все коштує. Так, да, вони то і розрулили? Да, розчарувалися, помахали головами і пішли. Пішли хавку шукати і проводити екскурсію по порану. Зараз на якому рівні були? Шостому? П'ятому? Ходимо на шостий. Тут мусить бути ресторан, але ми зрозуміли, що сьогодні неділя, і <гум> як це не комічно. <гум> Десь, як це розумієте, <гум> це вони продають чи вже ні? Я думаю, продають. Як думаєш, скільки буде коштувати цей кавунчик? десь 10 євро. Так. А чекаю. Так що тут люди можуть мінімально під'їздти. Таким місце. Ну. Файно, там далі йде просто площа палуби, що на. Now it yeah, didn't work. А did We tried as as hard as robot as possible but yeah. nothing works so uh there was no uh only oh, truckers. Yeah. And uh for cars you need to pay also a lot of each money. each person? Yeah. Um uh. so you pay for a car for, for each person in a car. Yeah. But, but the England France were Haitian? Yeah. Yeah. Absolutely. Oh you did it across the English Channel? А, куди ми йдемо? О, ти йдеш? О, ти йдеш? О, ти йдеш? Так, я йду. Добре, йди. Прийшли церкву, поки. давай. Може, якщо знайдеш. Знаєш зараз? Ну, це центральний хол, да? Парама? Mm -hmm. Чи. Взагалі, все гламурно дуже. Ти дивився фільм uh, 1900? й Ні, дивись аккуратно. Ні. Mm -hmm. Ото це церква. Ну що, як душок? Та хитайно, то треба за шест хапатись. Але я подумав, я вперше приймав душ в чомусь такому, що рухається. Ось таким чином, сьогоднішній 13-й день подорожі, ми столиком провели у такому комфорті навіть більшому, ніж той, що ми для себе очікували. А, ми, ми зараз в, каю, в прекрасній каюті. А сьогодні, на диво, я прийняв дуже двічі, що, не, що буває а, рідко в нашій Це професій. просто унікальний, унікальний день. Унікальний день, насправді. Ось, і тому, навіть незважаючи на те, що ми не їдемо автостопом, таке правило, що щось хороше несподівано може статися, воно тут все одно далі діє. Е, у нас дуже скоро вже наближається берег Італії. Так, вже там прямо маячить. Так що... Тут ви бачите цей рюкзак Польки, яка тут у нас залишилася свої речі, але спонсор нашого з спорядження. Це магазин gargane.com І хочеться зауважити, що в Європі, в цивілізованому світі, навіть в таких маленьких каютах, є свій окремий душ. А, то якщо ви думаєте, що у нас в Україні має бути хоч, щось хоч трошки інакше, давайте забезпечимо душ для дітей в специальной школе-интернату. Если вы хотели бы підтримати этот проект, вы можете сделать пожертвование на нашей странице благодейности jetgiven.com Здравствуйте. Добрый вечер. Единственное, что мы можем дать, это наш магнитик про наш проект. Там вот сайт со всеми видео, фотографиями и нашими рассказами о том, как это все было. Спасибо вам огромное. Счастливо. Счастливое путешествие. Да. Чувак, мы побываем зараз в Сбрадске, Италии. Да. Макароно. Итальяно. Паста. А неимоверно. Я, да. я, I приезжаю I search street, street, no street, I see exit, stop.